خالقني كامل اوصاف لا مانيش حجره منحوت وقت لازم باش نتكلم تحصر لداخل السود كي من اغلاطي نتعلم خليني نسابق ونفوت خليني غارس عروقي خليني نعمل مجهود خليني انا المقصود خليني مره في الفيل خليني نغلط ونجرب ونصلح المخرب ونوسع البيل خليني نعاشرك وزي وطحانة بيش نعرف اش معني أرجيل خليني لحرم من ناحي زد نتعب ونضحي عاللقمة لحيل قوليك كاش عايش متميل قوليك كاش ترقد في الليل قوليك كاش تكذب وتحاول تبرر وتعرف لي عندي الدليل قولي باش نعرف وعارف لي عشتك وصغرك وعمرك ذليل تتحلف تتحلف تتحلف وكل من كذب داريت الليل توا طائر بحسن صورة توا بين ايدي الكورة توا الثقة لي عاديها بين أمي وبابا بابا محصورة توا مبدل برشا ثنية باقي داير راس الدورة عايش صوت وصورة باقي العيشة فكا وغورا باقي العيشة فكا وغورا كل محصوره استنى لين يتفضو لبسهم ليك بالعشرة نادم يتحسر ومش لاقي صبعو باش حتى المشاكل يتفضو ماهوش واصل خاطر مش لاقي حظو عريب بالي تعصي في الخالق وقال شنوا باش المخلوق يرضو نعرف حاجة ثانوية نعرف ما يسألوش عليا نعرف الباهي والخايب ونعرف العود اللي يناق بعينيا نعرف لي بعد لي قرب لي يخرو يتسرب وخيرو بيديا لي سرك يسارك والي ماشي فيا ونعرف لي لقالك الاعذار من غير ما تتكلم نعرف لي يحمل ويبوس وتوا تعدى جاتو لسينا يسلم نعرف لي, لي فلوس احسبها معاك تولي منو تتعلم نعرف لي كبر نفوس العتبه المنحوس اللي بظهري تكلم مالها قل لي شكون الظالم عايش كذبه ماكش عالم عايش خايف ماكش كالم عايش خاطر ربي عالم عالم عالم, عالم Yeah. عرفت افكارك من احلامك من طموحك من كلامك خرجت نوصل إسلامك غايب ما ملزوم ملامك خطوة وراء خطوة متعثر تعلم ثبت وحدك ركز قدامك فايق و تحلم في منامك نعرف لي زايد ملامك نفس التخميم و نفس السيستم و مع روحي نتحاور زيد الكلام و حكمك قديم و عيشتك عارفة منها تصاور نو no one to نو no. وضحو بينتو اوضحوا yeah. انا أول زيد انا لول بالعريقك ماعرفتش ما عرفتش تقول تعلم عبر احكي في المعقول تعلم دب الراسك انت ليه مسؤول تامع في المحلول ليه بيلك غالط صلح لك من لول خليها على ربي مش تدا وتزول معبي كل عيوب وهي عشي مستور yeah. Yeah. Yeah. امراني ليت نا وطول جايك انا شنفسر زي ثم لي زيدنا وحب وراس وزي بي يتكسر غلطة مني عتيتك فرصة شي تفسر تتحسر غاضر قدرك كيفاش تكسر وطوى وحدي انا نطول ونقصر انا نطول ونقصر إيه إيه إيه